Sen, man kan ta fler sätt, så. Sen, det finns en damper till så att man kan fylla och lite med ja, de andra lamporna. att i skrikt